السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أسعد الله وقاكم كل خير يا اخواني وش حالكم مساكم خير أعرف اني مقصر وياكم لكن لا تلوموني ان شاء الله بتعرفون شو سويت وليش غبت عنكم اولا سبب غيابي كنت اجهز الدراجه الحمد لله تم تبديل الاستيكرات هيله بشكل كامل هذه استيكرات داد ما شاء الله تبارك الرحمن هذا من شركه اي جرافيك ان شاء الله بحط لكم اللينك في صندوق الوصف ودخلوا فيه جميع الدراجات في من افريكا توين، في من بي ام في من دوجاتي في من اشياء وايد يعني وحتى خصة يشمل الاستيكرات لهوت تانك انا غيرته هذا هذا الحين ركبت واحد جديد راح لكم اللينك بينفعكم وايد بينفعكم خصه الكواليتي للاستيكر هذا كواليتي مضبوط وشيء يعني شيء مرتب هذا هو مع العواكس بدلت العواكس كاملة الشيء اللي غيرته في الدراجة اللي هو الفوترست هذا غيرته ركبت من شركة لون رايدر شو الجميل هذا أول شيء يتحرك ورا قدام هذا أول شيء ثانياً الربلة هذه تحمي جوتيك أن يعني يضرر, يضرر الجوتي أثناء عندك أوف رود تقدر تبطل القطعة هذي طبعا تتبطل من تحت من هنا شرط ما تشوفون تسوي كذا وتبطل القطعة هذي بشكل كامل وتستوي دوس وياك كذا وتتحرك ورا وقدام والشي الثاني سهل التركيب شرط ما تشوفون سهل التركيب وسهل انك تبطله كيف ماسك؟ ماسك معاكم ربلة فيها مثل أماكن تمسك على الفوترست شرط ما تشوفون هذا من شركة لور رايدر متواجد في أول تايمر والشيء الثاني اللي كنت أخبركم عنه من كنت في أوروبا الحمد لله تم تغيير اس الوكالة ركبت كاربي وعينكم على الشاحن هذا هذا يشحن الجهاز ومن غير الوصله هذه اللي هي مقوي للشحن ويعطي ضعف الشحن ولا يسوي حراره للجهاز نفسه، مقاوم للحراره، مقاوم للامطار، ضد الكسر، جهاز جبار جدا جبار. لما تفكه الواير هذا يكون موصول في في الجهاز نفسه هذا الواير. لما تخلص منه في مكان وفي قاعده تحطها بهذا الشكل طبعا في لوك وهذا مفتاحه مفتاحه على الجنب تقدر تسكره واللوك سهل تركيب وسهل انك تبطلع عن الدراجه يلا بسم الله نتوكل على الله في أول شيء بخصوص الشاشة أقدر ألمس الشاشة بالغفاز الشاشة مدعمة أن تلمس أي حاجة فيها تقدر تغير وكل شيء ما أنصح أنك تتعبث الشاشة إلا للضرورة وقت أنك تسوق لكن تقدر تستخدم القفاز أمورك طيبة اولا حبيت انوه عن التحديث اللي هو استدعاء من الوكاله وكاله البي ام لتحديث نظام التراكشن وفي شيء في القير بعد أه، اللهم هذا تحديث سيستم ما في اي شيء ثاني أه، اللي صار حاليا كان في موديل 2021 تقدر تستخدم نظام الصوتيات عن طريق الوندر ويل انك تطول وتقصر عن طريق الوندر ويل في 2021، الآن أصبح هذه الخاصية وهذه الميزة حق الـ 2018 ورايح لين 2020 يقدرون يستخدمون هالميزة، طبعا تدعم سماعة السينا إذا تبغي تتحكم في الصوت بسماعة السينا. أه السماعات الباقية ما أعرف عنها شيء بس أنا جربت عن طريق سماعات السينا تطول وتقصر عن طريق الشاشة ما عندك أي مشكلة ثانياً هذا النظام نظام اندرويد يعني الحين أنا مستخدم جوجل ماب حلو أه تقدر تستخدم أه أي برنامج ثاني حتى الخوارط الأوفلاين بس الخوارط الأوفلاين إذا تبغي تشتري خارطة أوفلاين آه طبعا بفلوس مش آه مش مجانا هي تحميل الخوارط مجانا لكنها فيها اشتراك آه تبغي مدى الحياه قيمتها تقريبا يعني شيء رمزي يعني تقريبا 200 درهم بس 200 درهم يعطيك خوارط الأوفلاين لاين والاوف رود حتى خوارط في الاوف رود موجوده ثانيا تقدر تستخدم يعني لك الشاشه هذه أه باجهزه يعني للرالي حتى للرالي تنفع مسوين أه جهاز للرالي لك ازرار هنا يمين يسار عشان تبدل الخارطه الرالي تعرفون في نظام الاسهم اللي هو تير تير رايت لا حق الرالي هم اصحاب الرالي عارفين هالشغله يحطون ميموري كارد يخزنون الخوارط عندهم ويحطونه في الشاشه وتقدر تستخدمها. انا بصراحه يعني مقتنع من الشاشه هذه 100% وايد حلوه ورهيبه واستخدامها جدا سهل نظام اندرويد وتقدر تنزل اي تطبيق تبغيه في حتى لو سواء العاب تقدر تنزل العاب فيها. فمرها طيبة يعني الحمد لله وهذا أهم شيء أنك تأخذ الشاشة ل يعني للرحلات ما تأخذها زينة إذا أنت عندك رحلات وعندك هالسوالف خذ الشاشة أما أنك أنت مخذنها للزينة ما أنصح لأن أنت بتستخدمها كيوتيوب كهالسوالف استخدامها حلو وشوفوا أنتوا رأيكم يعني كل واحد يبحث عنها ويشوف عن الشاشة هذه عموما اليوم إن شاء الله وجهتي إلى الكويت أه ساير الكويت واخترت التوقيت هذا إني أطلع الحين تقريبا الحين الساعة ثنتين وأربعين دقيقة الفجر اخترت هذا الوقت أول شيء يكون الجو مناسب ثاني شيء الشارع فاضي. ثالث شيء ابغي الحق شويه لان المده اللي بيلس فيها جدا قصيره. فبمعدل يومين تقريبا اليوم الجمعه وراجع ان شاء الله في يوم الاحد العصر. وفي شيء ابغي مجرد نصيحه لاصحاب الجولد وينج، اصحاب الجولد وينج، الهوندا جولد وينج. خلكم وياي منتبهين وهذا لسلامتك يعني في الجولد اللي هي من تحت ال 2018 اللي هي 17 ونازل اذا ثبتت السرعه على سرعه 60 وهديت السكان بهذه الطريقه وشفت رجه في السكان اتاكد اول شيء من ميزانيه الطائر اذا سويت الميزانيه وزنت الطائر وكان التاير اموره طيبه شيك على الجامبيل اذا كان الجامبيل اموره طيبه وبعدها الرجه في بيرنج هذا البيرنج في السكان داخل هذا البيرنج خطير يا اخواني اذا اخترب عليك مصيبه يسوي لك نفضه على سرعات عاليه تنفض الدراجه وتعرفون الجولد وينج وزنها ثقيل تنفض الدراجه واحتمال يعني تفقد السيطره لا سمح الله وتنقلب او انك يصير شيء. الله يحميني ويحميكم يا رب. بس هذه معلومه بدل بيرنج، في بيرنج هاف ديوتي امريكي. يستخدمونه حق الجولد ويك. من تركبه شويه يتحمل معاك لان البيرنج الوكاله تقريبا له عمر معين وبعدها تبدله. لأن حتى في الوكاله يبدلونه له عمر معين ويتبدل. بخصوص التصوير انا ما اصور وايد أه، اعذروني يا اخواني ترى والله العظيم اني ابغي متحمس للتصوير متحمس للرحلات لكن والله ما شوقت ما عندي وقت أبد بركز على شغلي ومركز على بعض الاشياء ان شاء الله بتشوفونها جدام ان شاء الله تقريبا عطني 13 ساعه وربع لين وصل الكويت آه ان شاء الله سهالات انا آه بقضيها في 15 ساعة و 16 ساعة ما عندي اي مشكلة بس ما استعجل على الطريق ابغى ارويك بشغلة بس انتبهوا على آه طريقة التحكم شوف لمس عندك تقدر تتحكم على اي شيء تقدر تضغط عليه الخارطه طبعا تصغر تقدر تشغل برنامج ثاني او صوتيات او اي شيء سواء كان واذا تبغي ترجع للخارطه مره ثانيه ما عليك انك تدوس مرتين جدا وكبرت وياك الخارطه وصلت حاليا الى محطه بول ابيض هذه المحطه يعني قطعت نص المسافه نص المسافه الباقيه تقريبا مال 200 60 270 كيلو للحدود الاماراتيه السعوديه ما باخذ لي راحه هنا احاول اكل لي شيء على السريع تصبيره بعدها ضرب الخط يلانا في بترول فل سوبر <تصفيق> كارت دخل علي وقت الصلاه صليت الفجر وبكمل باقي الدرب أه تقريبا باقي لي 200 كيلو ان شاء الله اوصل الحدود المهم بسم الله توكلنا على الله كنت انصح الشباب على هذا الغفاز روكا ملخطه في هولندا لين يومكم استخدمها ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يدخلك هو ما تعرق ايدك امورك طيبه المهم كمل باقي الدرب بسم الله توكلنا على الله <تصفيق> في اشياء ودي اشرح لكم اياها لكن نخليها المرات الجايه في مواضيع يعني بخصوص الدراجات وكيف تختار الدراجة المناسبة آه ، ااا في كثير من الاسئلة تجيني ضيفوني في السناب لان اكثر الناس اللي محتاجة شيء تيني على السناب ، باقي لي تقريبا مال 8 4 باقي لي تقريبا 84 كيلو ما اوصل بس ما شاء الله على تو بادي تشرق الشمس ما شاء الله كباري الجو حلو درجة الحرارة تقريبا 22 والبحر على بيدي ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله وصلت الحدود عبيت بترول وحاليا بدخل حاليا بطلع من حدود الامارات على السعوديه ان شاء الله ما بريح الا في سلوى هناك بتكون الراحه في سلوى ودخلنا السعوديه الحمد لله ان شاء الله عقب 125 كيلو فوقف افطر ما أكمل باقي الطريق خلاص ما وقفه لين هناك؟ وصلت الى سلوى حاليا باخذ الدوار هذا يسار واول محطه تيمي على يد اليمين بوقف بريح بفطر وبرتاح شويه وصلت الى المحطه هذه المحطه محطه ساسكو بوقف اريح فيها واتريق بعيد من الله خير بعدها بكمل باقي الطريق شوفوا شوفوا شوفوا من وصل <تصفيق> الحمد لله على السلامة شوف التاخير؟ ها؟ شلون تأخير شفت الزحمة؟ قطر ما فيها حد. فيها ثلاث ريايل بس اللي قاعدين هناك. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مرحبا مليون. <تصفيق> يلا <حيّا. مرحمة> <تصفيق> يا يلا حيه. مرحبا فيصل. ياك الله مرحبتين. <تصفيق> يا مرحبا سهلة. حياك الله. مبارك. الله مبارك يبارك فيك على الشاشه الله يبارك فيك اه طب عرفت ايش فيها ايش شوي ما فيها نعم عرفت اه زين ايه نعم زين زين لا الشاشه مضبوطه والله والله مضبوطه تركم بركب وحده بعد صح اي الشاشه نفس شاشتي بالضبط هذه اكسسوارات لو جميلة لو لو لا سسبنشن صح ايه لا سسبنشن يلا بسم الله توكل على الله ريحنا ما فيه الكفايه شوف شوف شو فلسفه الدكتور شوف <تصفيق> ما عليه يا دكتور دواك عندي في الصيف ان شاء الله دواك عندي من الحين يصعد رصيف متحمل ودنيا والله لو اوديه أوفرود بس بروح عليه ان شاء الله تقريبا وخمسة 655 كيلو اتوقع الوصول الساعه أربعة ونص والله يسلمنا بالدكتور اليوم يبغى يروح يودينا ماكدونالدز يقول كل ساعه ونص بنوقف في محطه اول ساعه ونص كوفي والساعه ونص الثانيه ماكدونالدز كم مره نصحته هذه الهلمت ما تنفع هذه الهلمت ما تنفع والمطاطي <تصفيق> <تصفيق> ما تنفع كل ما ماك تراب بل... ال... الهلمت <تصفيق> يقول انه كلب كلب تراب <تصفيق> <تصفيق> اوكي اوكي كلنا ياكل رمض <تصفيق> هذا عيب الهلمت لازم انك تاخذ لك حلم المسكره يا موديلا او انه فل دكتور أنا ابو سيف شو هلاك؟ تغديت مشخول رمل <تصفيق> ليش؟ لا كنت منزل الجامعه ما كنت اقدر منزل الجامعه انت سؤال غيم غيم غيم وبرد وعد شلون ما شلون فكر فيها؟ فكر. اوكي غيب وهواء مو مش عج أنا أول أشوف أول مرة أشوف اثنين يسولفون. هاي حركات. يا الله العظيم <تصفيق> أمر علي. الله العظيم. لحد ترى طول السفرة. هو ما أدري شو يقول أنا وهو لا يعرف شو أقول بس قاعدين يلا خلصت الاستراحة. نكمل باقي الطريق. 563 كيلو. إن شاء الله نصل فيها إن شاء الله على المغرب بعد المغرب وما ندري لحد الآن بس ماخذين الدرب الدربة هنا الساهل لأنه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الغيم والطريق يعني صح إن الجو درجة حرارة ثلاثين لكننا دامنا في غيم على الأقل أحسن لنا يعني شوية تحس بروده على الطريق انا بترجم لكم شيقول يقول هو مره يمين ومرة يسار مره يمين ومرة مره يسار لعبنا نعم <تصفيق> يا حنين يا دكتور هذا فيصل مسويتي معرف شوف العشب كيف والله مريت على عزب ومريت على حلال مريت على دنيا ما شاء الله الدنيا كلها خضراء جاتنا الحين امطار رشة خفيفه ما قريب من الخفجي تقريبا كم ساعه ان شاء الله بنوصل الخفجي ما يقارب مئة كيلو وعشرة كيلو لأنه سهم 110 تقريباً. حالياً بندخل الحدود الخفجي والحمد لله على السلامة الامور الحمد لله طيبة صح أن عانينا شوية قبل الخفجي الحمد لله الله يسر الأمور ووصلنا الكويت. الله الحمد من عبر الحدود كانت معانا شوية في معاناه كانت أب شوية وايد. هذا هو من فضل خرجي يلا ندخل الكويت. صراحة ما رقد كملت حاليا ما يقارب ال 24 ساعة ونص اللهم لك الحمد بعدين ما احس بتعب شرب كوفي وايد يعني ماشي رقاد رقد ليل ان شاء الله في الليل نخليه رقاد الحمد لله على السلامة تم الوصول الى الكويت الحمد لله طالع من الساعة ثلاث وحاليا الساعة خمس وثلث يعني تقريبا 14 ساعة ونص 14 ساعة و20 دقيقة كذا وقف هنا في الاستراحة بطريق الدكتور وفيصل السويدي أول شيء نروح ناكل شيء هو غدا هو عشاء وثانيا آه الدكتور وفيصل تاخروا في الحدود والسبب عليهم مخالفات في السعوديه أه هذه المخالفه مش الحينة هاي مخالفه سابقه دخلوا بالدراجات قبل الدكتور دفع تقريبا مال 150 وفيصل دفع تقريبا مال 2500 درهم أه السبب هذه مخالفات متراكمه على أه بطاقته سواء كانت بالسياره او سواء كانت بالدراجه هي المخالفة تنزل عندك عن طريق رقم الهويه او الجواز فاحذروا السيستم مربوط حاليا السيستم مربوط فلا تقول اني انا بسوي مخالفات بغير رقم لا لا المخالفات تنزل على رقم جوازك فتحذروا وتحذروا وتحذروا من هذه دقيقة إلى المطعم اليوم إن شاء الله سيرين مطعم الخروف في أبو الحصاني هذا المطعم أنا جاي خصيصا حق هذا المطعم الحمد لله تم الوصول إلى الخروف مطعم الخروف والله هالمطعم إن حد زار الكويت يجي المطعم هذا خروف ابو الحصاني. جميل جميل جميل شيء ما يوصف تدري فيها؟ صك دول الخليج سند الملكيه من دول الخليج يعني لو راح الخليج الحمد لله على السلامه الله يسلمك الحمد لله على السلامه دكتور من الصبح وتقرضني ترى ما مستلمني من الصبح انا ساكت عنك شوف شطت سندات الملكيه اللي شايلها هذه هذه فيها سلطنه عمان والامارات وقطر والبحرين والسعوديه يا اخي يعني لو ضاعت فلوس الخليج راح. فلوسي فلوسي وجوازاتي فلوس الجواز فلوس, الجواز فلوس جوازاتي وجوازي كل شيء هني ليش شايل جوازك شو بطاقه بطاقه حطها هني طيب بخبرك السالفه آه ليش أخبرك أستاذ؟ لأني داخل بالجواز في السعودية زين فطالع منه فيوم بس أش... أجيب الهوية لازم أبصم من أول فما عندي وقت أخذنا الجواز طيب الجواز هي. لا هو هي فكرة زينة هي فكرة رائعة جدا زين الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا أبو سيف. سيف الحمد لله على السلامة مطعم الخروف الحمد لله على السلامة يا فيصل الله يسلمك من الشر مطعم الخروف مطعم بنريح دكتور؟ وعقم إيه. وعقب ما نضرب لحم بنروح في ماكدونالدز على اللفه اللي آه وراه. راح لا هذا عقدني انا والله عقدني كبسه, من عيمي. كبسة, ش... كبسة لحم نعيمي كبسه كبسه لحم نعيمي عشان انت عارف لحم ريايل <تصفيق> استغفر الله العظيم خلني ما تسعد